Коли почався обстріл, Марія разом із сусідкою сиділи на лавці біля під'їзду. Розповідають, що бачили і чули. А на нас посипався град. Що? Падає. Откуди він падає, не зрозуміло. Я в цій тачку не, не вбилася, поки я добігла до того, я в тому домі живу. А вона в этом. І все. А потім і дим, і ці їдуть, і пожарки, і всі на світі. Ну, мою квартиру не тронули. Так що моя квартира у голови, нікому не треба. А вони посередині, середню тронули. Так, да, чотири квартири. На одній ніхто не живе, а на другій забрали в лікарню. Анатолій в момент вибуху був в себе в квартирі. Каже, було дуже гучно. Наверху. Ребята, там четвертый этаж, третий этаж пробил, и второй. Это в крайне все. А как? Что? Мира тут было, море, все. Пожар был. Три-четыре пожарные было. Тушили женщину одну. Ноги там что-то по... Там забрала скорую, я помню, там. Іван був неподалік від будинку, в який влучили уламки. Розповідає, раніше на цьому участку працював інженером. Тому не розгубився і відразу побіг перекривати комунікації. Пострадала бабушка на другому етежі, як вона вижила чудом. Це саме. Вона якраз в тому залі була, ми її ви винесли на вулицю, обробили рани, от, перекрили газ. В результаті обстрілів загиблих немає, травми отримала одна літня жінка. Її госпіталізували. За інформацією військової комендатури оборони міста Миколаєва, війська Російської Федерації вели обстріл з ракетної системи залпового вогню «Ураган». Вікторія Андрушків, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.